На паркеті – вихованці народного аматорського ансамблю бального танцю «Успіх» Хмельницького міського будинку культури. Діти виконують рухи під керівництвом наставника Юрія Горобця. Тренуємо три рази на тиждень, і вони займаються по дві години, старанно викладаючись на повну. Також вони ще займаються вдома. Танцівниця в червоній спідниці десятирічна Єва Пастернак танцями займається семи років. Передати емоції на паркеті, розповіла, їй допомагає музика подобається все в танцях, вони дуже енергійні. З латини мені дуже подобається румба, самба і джайв, а з стандарту мені подобається вальс і кікстеп. Зі змагань Єва Пастернак завжди повертається з нагородами, розповів її наставник Юрій Горобець. Зокрема, на фестивалі «The Legend of Golden Lviv» на п'єдестал піднімалася кілька разів. Єва Пастернак – це одна з наших найсильніших дівчаток, які є в Україні в категорії соло. Вона виступає і в своїй категорії до 12 років, а також ми її часто виставляємо в категорію до 14 років, де вона посідає також призові місця. Танцюють у парі семирічна Єва Бабій і 11-річний Артем Маслянко. Командую я, бо я партнер. Ну, взагалі, ладом добре, що спочатку, як встали в пару. Мій партнери енергійні, дуже-дуже ну зображає. Я не головна, тому що я партнерша. Дует Єва Бабій і Артем Маслянко наставник Юрій Горобець називає унікальним. Перше, унікальність – це те, що вони не однакові по віку. Артему – 11 років, а Єві – 7, і виступає вона в категорії до 12 років, і бути в призах. В категорії до 12 років в 7 років це, звичайно, непросто і дуже, як кажуть, почасно. І вони справляються з тими нагрузками, які потрібні для дітей до 12 років. І це дуже перспективна пара. На фестивалі The Legend of Golden Lviv пара Єви Бабій і Артема Маслянка здобула золото і бронзу. Загалом вихованці Народного аматорського ансамблю бального танцю успіх цього змагального сезону, який розпочали восени, брали участь у трьох стартах, де виграли близько двох десятків нагород, розповів Юрій Горобець. Каже, розраховує ще на змагання в цьому році. Танцюрист розкриває свої здібності тільки на приглядачі. Якщо є глядачі, то, звичайно, є мотивація, є Бажання і її снеги успіх Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.